Дмитро про свій статус дізнався три роки тому. Приймає антиретровірусну терапію, яка підтримує функції імунної системи. Два тижні тому чоловік зробив щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. Попередньо проконсультувався з лікарем-інфекціоністом. Та я подошов лікарю, который я прийшов до свого лікаря, який мене веде, інфекціоніста. Ми здали аналізи, переглянули кількість клітин імунітету. Тобто, якщо вірусне навантаження нормальне, все в організмі нормально функціонує, немає протипоказань, то, я думаю, кожна людина з цим статусом без проблем може щепитися і почувати себе захищеною». Медичний директор Центру соціально значущих хвороб Микола Бережник каже, перед тим, як робити щеплення людині з вірусом імунодефіциту, слід здати аналіз на кількість CD4 клітин. Якщо їхній рівень нижче 200, вакцинацію слід відтермінувати. «Хворі на віл-інфекцію з Важкою імуносупресією, тобто, яких показники CD4, тобто лімфоцитів знижені, на даний час це конкретної цифри вона змінюється постійно, але приблизно менше 200 те лімфоцитів CD4 на один мікролітр – це вважається важкою імуносупресією, тому таким хворим протипоказано вакцинацію від коронавірусу десь на три місяці. Через три місяці робимо повторні аналізи. Якщо показники покращуються, то тоді протипоказання до вакцинації відсутні». Аналіз крові Дмитра показав 800 Т-лімфоцитів на один мікролітр. Нормально, я почуваю, без проблем. Було... «Нормально почуваюся, без проблем. Раніше було в районі тисячі. Зараз трохи опустилося. Може сезонне. У кожної людини ці клітини можуть плюс-мінус 100 протягом тижня змінюватися. Цей показник в межах норми. Микола Бережник каже, низький рівень Т-лімфоцитів у диких пацієнтів може свідчити про неправильний прийом антиретровірусної терапії чи відсутність лікування. Це свідчить про те, що під час здійснення вакцинації його, його ослаблений організм може відреагувати на введення вакцини або проявами захворювання, або якимись іншими проявами, які є негативними для здоров'я організму. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.